בסרטון זה ננסה להבין באופן אינטיוטיבי מהי המשמעות של שיפוע קו ונקודת חיתוך יציר ה-Y. באתר האקדמי של כאן תוכלו למצוא סרטון לתרגול הנושא של גרפים מינארים, חסירות מהנחיות מעשיות, ותחסר נמלא בסרטון זה. תוך כדי כך מזביר בהרחבה שני מושגים בסיסיים, שיפוע קו ונקודת חיתוך עם ציר ה-Y. החיוניים להבנת נושא הגרפים מינארים. אפליכם צילום מסך של המטרה לשנות את הקו הזה, המסורטת לכתום, כשהמשוואה שלה רשומה כאן למעלה. במצב הנתון, משוואת هي היא y שווה 1x ועוד x50. שיפור הקו הוא 1, כאשר אנחנו מתקדמים צעד 1 ימינה במקביל לציר ה-x, אנחנו נעונים צעד 1 במקביל לציר ה-y. נקודת החיתוך עם ציר ה-y היא 1, הקו חותך את ציר ה-y בנקודה 0 1 בדיוק. המטרה היא לשנות את שיפור הקו בנקודת החיתוך. כך שהקו יעבור דרך שתי נקודות האלה. נקודה הזו נמצאת בחלקה מחוץ המסך, וצפייה גבוהה, תוכלו לראות את שתי הנקודות. המשימה שלנו היא להעביר את הקו דרך שתי הנקודות האלה, על ידי שינוי המשוואה שלו. למעשה, עלינו למצוא את משוואת הקו דרך שתי הנקודות, תוך כדי הזאתו לנקומו רצוי במערכת הצירים. איך נוכל לעשות זו? תוכלו לראות בתרשים מה קורה כאשר אנחנו משנים את שיפוע קו. כאשר מעלים אותו, השיפוע נעשה תלול יותר. זה השיפוע הוא 3. ובכל צעד ימינה עלינו לעלות שלושה צעדים. עבור כל שינוי של 1 ב-X השינוי ב-Y הוא 3, זה שיפוע קו. אם נעשה את החיתוך עם ה-Y, ואם אותו, הקו יזוז גם מוק לפי מטה. אך הנצייה הקו, או שלו, לא הקו פשוט זוז כלפי מטה לרחציר הוואטה לשליל בשיפוע איך נעבירים כאן את הקו דרך מלה הנקודות האלה? נזיז את הקו כלפי מעלה לאלר הנקודה נמשיך ונקטין את השיפוע, יעשה אופקי עם שיפוע 0 אך כדי שהקו יעבור דרך הנקודה הזו, השיפוע שלו חייב להיות שלילי יותר ואולי שנילי עוד יותר, כמו זה ואפילו עוד קצת השיפוע הזה נראה מתאים אתה עם ציר ה-Y, ונראים להצפיח לקרב את הקו למקודה במצב זה השיפוע נראה תלול מידי נשנה אותה הקו מתקרב לנקודה נלמיך את החיתוך עוד קצת הקו פותך את ה-Y כאן למטה באזור הזה שנמצא מחוץ המסך יהיה אפשר אפילו לראות את נקודת החיתוך אך ברור שזה עדיין לא הקו ממוקש עלינו להמשיך לקרב אותו לנקודה הזאת אוקיי, החיתוך עוד יותר עם <עוד>, עוד ועוד, החיתוך עדיין לא חד מספיק החיתוך נמצא פה מחוץ ותרשים, בנקודה מינוס 18 זה החיתוכים ציר ה-Y בשלב זה החיתוכה שמינוס חומשה לא תלו לספיק היינו להקטיל את השיפוע, להקטיל את השיפוע ונניח את נקודת החיתוך עם ציר ה-Y עוד קצת הקו מתקרב למיקום הריצוי והצלחנו! הקו עובר דרך שתי הנקודות, משוואת הקו דרך שתי 6X אחוז נפטר בעיון הספר גם הפעם נתנו לנו הקו על ידי המשוואה y שווה 1x ועוד x שתי נקודות אחרות שנתן עלינו להביא את הקו למה אם קרה זה השיפור יש לילים כל צעד קדימה מכיוון החיובי במקביל לציר x עלינו לרדת במקביל לציר ה-y ולחזור לקו המבוקש ובכן שיפור הקו יש לילי נקטין אם כן, נקטינת השיפור והדרגה הקו נעשה הופכי והופך כיוון השיפורת השלילי נראה שזה השיפוע המתאים, נעזיז את הקו כלפי מטה, נניח את נקודת החיתוך מצווה Y וננסה להעביר את הקו דרך שני הנקודות ושוב הצלחנו, זו משוואת הקו שעובר דרך, שעובר דרך הנקודה מינוס חמש אחת ונקודת תשע מינוס 9. הקו הוא מינוס חמש עבור כל שבעה צעדים ימינו, עלינו לרדת חמישה צעדים יהיו אנחנו מתקדמים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 צעדים, בלינו לרדת, 1, 2, 3, 4, 5 צעדים, ולחזור בקו, רואים זאת בבירור בתרשים. נקודת החיתוך היא 18 חלקי 7, קצת יותר מ-2, והיא מוחלט, קו חותכת צירי ה-Y קצת מתחת מ-2, בעצם קצת מתחת מ-2.5. ולכן, לפי משוואת הקו, היחד מוחלט שנקודת החיתוך הוא קצת יותר מ-2.5, התרשים משקפת משוואת הקו, תפתור אותה עוד בעיה. תרון ויותר תשובות לא נכונות, אנחנו פשוט משחקים עם הקל עד שאנחנו מסליחים להעביר אותו ללך הנקודות הנתונות התרגול יאפשר לכם להבין באופן אינטיוטיבי מהו השיפוע כמה הקוותה, ומה היא נקודת החיתוך איכה נמציא ל-Y נמצאת נקודת החיתוך? במקרה זה השיפוע יהיה חיובי, איך קטן נראה שעבור כל 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, עלינו להעלות אחת, שתיים, שלוש, שלושה צעדים שיפוע קו יהיה עם כן 3 חלקי 2, נעשה אורך חלקי 4 אפשר לראות זאת בתרשים נקטין את השיפוע השיפוע 4, עדיין נמשיך ונקטין חצי נלו להקטין עוד, נקטין לרבע וזה נראה השיפוע מתאים כפי ששיערנו אתה ננמיך את נקודת החיתוף ננמיך עוד קצת וזה הקו הפוקש השיפוע הוא רבע, ומשוואת הקו היא y שווה רבע, x ועוד בסרטון זה יעזרו לך מבטור את הבעיות בחידת התרגול, וגם, מה שחשוב לא פחות, להבין באופן אינטיוטיבי מהי המשוונות המעשית של השיפוע ונקודת החיתוך עם ציר ה כל שירות.